نزل اكثر من 30 جلسه على المحكمه العسكريه لهلا القاضي ما استجوبني ولكن المرفا اكبر جريمه صارت الشراء ما فيها ولا واحد موجود. احنا ملفنا اللي معروف قدام كل الناس انه هو سياسي وانه هو ظلم بظلم بظلوا شبابنا ومشايخنا والشيخ احمد العسير بالسجن عم بيموتوا 100 موته. ابني له هلأ سندات لتسنين هايسيروه من النفاق منه ولا بينزلوا جلسه جالسي وكل جالسي بيأجله وكل جالسي بيأجله بيخلقوا لك سبب ساعة ما في ساعة ساعة أجلة الجلسه لأنه في واحد منه جاي ساعة ما في بنزين أنا عندي أكثر من 8000 سجين بالسجون اللبنانية المحكومين فيهم بس 20.9% يعني عندي 79.1% من الموجودين بالسجون اللبنانية مش محكومين فحصل اشتباك بين الدورية والمسلحين ما أدى إلى مقتل مسلحين سوريين اثنين وجرح آخرين الأكبر والأكبر اليوم اللي عم يرتكب إبادة جماعية بحق 6,000 سجين بسجن روم المركزي بزمن كورونا، هو ذاته اللي حط نترات الامونيوم ب ب بيروت وكان سبب بتدمير مدينه بكاملها ومقتل 200 شخص. دوله رئيس مجلس الاولاد وللسيد حسن نصر الله ولرئيس الجمهوريه قبل ما تخلص وينادي اعطونا ولادنا من السجون.